بالبداية لازم نميز بين نوعين من السحر نوع بيعتمد على الخداع وهو ببساطة ألعاب خفة سرعة وذكاء بيعملون اللي بيدعي السحر لا المشاهدين وهذا نوع من الكذب يعني بس للتسلية لكن السحر أكيد المقصود بهيدا السؤال هو اللي بيتصل بالألواح الشريرة وياللي بدنا نشوف إذا بيقدروا يأسروا على المؤمنين على الاكيد وبكل وضوح بكلمه الرب السحر الشرير يلي بيمارسوه بعض الناس ما بياثر على المؤمن لكن اذا كان مؤمن حقيقي والايمان الحقيقي منه مبني على اعتقاد انه الله موجود وانا تابع الله بالخير بهالشكل البسيط لكن الايمان بيعتمد على اتباع المسيح وطاعته وانه انا اكون من ضمن جماعته خرافه فإذا كنت مؤمن حقيقي بهالشكل أكيد السحر ما بيأثر علي تاني شيء لازم أعرف إنه السحر ما بيأثر على المؤمن إلا إذا سمح المؤمن بهالشيء مثلا ما ابتعد عنه صار يتسلى فيه ما ثابت مع الرب ممكن يأثر عليه بطريقة أبسط مثل يخوفه يعمل له قلق يخلق له تشويش بحياته فإذا السحر ما بيأثر على المؤمن على قدر ما هو فعل المؤمن السحر ما بيأثر على المؤمن إلا إذا هو تبادى واقترب منه بيأثر عليه بحدود معينة إخي شيء لازم نعرف أنه المسيح انتصر على كل أنواع الشر وكل أنواع السحر وطالما نحن في المسيح نحن أكيد منتصرين أجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك